Gled på våre nye interessante videoer. Bare husk å klikke på abonneknappen og bjelleikonet. Vi legger For dere mer informasjon, sjekk beskrivelsen under videoen. her beskriver vi nedenfor for lenker til nettbutikken vår hvor du kan kjøpe reservedelene. Det er alle lenker og Teksting av Hoppa, hvis du likte videoen, skriv det oss i kommentarfeltet. Oss Instagram, Facebook og Twitter. Alle lenkene er i